تعجلش على الحرام تستعجلش على الفلوس وحاجتين تعملهم في حياتك تقرب لربنا قوي وتبعد عن الناس الوحشه ما تقربش جنب واحده وانت شغال في مكان تسد نفسك تقول لك ايه ده بس انت ازاي شغال في مطعم شكلها وحش قوي يعني طب انا انا مش عارف انا في ظهرك وانا في رجلك والكلام لا لا لا ما تمشيش مع دي سم مخدرات انا لما ربنا كرمني دلوقتي بقيت زي الفل اه بسعف كل يوم واروح اقدم في كارد هنا وترفض اروح اقدم في كارد هنا وترفض وربنا يكرمني عاجلا ام اجلا ربنا يكرمني وكل شويه حد يقرس عليا ويجي لي يا ابني خد هنفتح كذا هجيب لك عربيه كذا هنعمل كذا اقسم بالله ما هعمل حاجه حرام تاني اقسم بالله ما هيحصل رغم ان مصر كلها محلله اللي انا بقوله بس انا استحرمته ومش هعمله ومش هعمله تاني اقسم بالله مع... معلش انا باحلف كتير بس اقسم بالله ما هعمله تاني في ثانيه فانوس سحري هيترد لي وهعمل كل حاجه في الدنيا فانت ما تستعجلش على حرام ما تطلعش مجهودك كله في الايفون بتاعك وفي لبسك اشتغل ما تقعدش تدور على مصلحه اثار ما تقعدش تدور على مصلحه شمال ما تقعدش تدور على واحده تفتشها ما تقعدش تدور على واحد تعمل عليه مصلحه ما تقعدش تدور على الكلام ده كله مالوش لازمه الفلوس الكتير ما لازمه الستر هو اللي ليه لازمه الجدعانه هي اللي ليها لازمه انك تبقى بجح ومش خايف هو اللي ليه لازمه ما تخليش حد الصحبه الصحبه ما تصاحبش حد وحش ما تصاحبش حد وحش خلي علاقتك بربنا جميله انا نفسي اتكلم كتير قوي في علاقتك بربنا بس خايف عشان انا امكانياتي ما تسمحليش بكده هغلط بس علاقتك بربنا دي تحفه كل الناس مستغربه كل الناس شغاله في العربيات عماله تتريق عليها تقول لي انت كنز بس انت فقري لا انا فقري اه مش عامل حاجه حرام تاني كل يوم بترفد الكارد بتاعي من حته كل يوم اروح اقدم ورقي مش عارف ايه يا عم جاي تاخد مليون يا عم انا واللي انا بقوله دوت انا ممكن اجيبه في تلات اربعة اشهر، كل الناس عارفه، كل الناس عارفه ان انا ممكن اجيب شغل من ليبيا واجيب شغل من مش عارف ايه واجيب شغل جمرك واجيب شغل حوادث وانقل ارقام شاسيهات واعمل الكلام ده كله ما حدش يعرف علي عليا حاجه ولا يعرف يطلع لي غلطه، لو قعد يراقبني اسبوع، بس اقسم بالله انا ما هعمل كده. حد من قرايبك، حد جنبك، حبيبتك، محنك، خريك، اي حد في الدنيا هيديك هيخليك تقرص على نفسك ان انت تعمل حاجة غلط ابعد عنه ايا كان مين هو ايا كان مين هو خلاص